Ara que ets fora, edat feliç, la del reial m'estendre's. com ens convenen els llocs solitaris, l'hora del vespre, la tardor pensiva. Busquem tossuts, amb tot el que és extern, la cor profund de l'ànima. No sé si som una generació perduda, però allò que ens feia viure ja s'ha mort. Ja no ens queda res més que entre flocs de memòria, la runa d'una torre, la il·lusió. I la runa és estèril. Se'ns despobla la vida, tots ens assequen, fins i tot el dolor. En el soroll informe d'una història convulsa, ombres entre ombres ens anem morint sols. S'ha trencat la cadena, amb el capalt entrarem decidits en la tenera.